به یه تحلیلی اطمینان صد درصد بکنیم نیازه که مثلا بررسی بیشتری انجام بشه خب اینا اصطلاحات رایج این بازاره ده تا دلیل این که هم باید بیتکوین بخریم چیه خب قبل از این که برم سراغ این که چرا باید بیتکوین بخریم ببینید ما فقط نمیگیم بیتکوین ما یعنی من من فقط نمیگم بیتکوین بلکه میگم کریپتوکارنسی حالا اینجا دهت دلیل کوین خریدنه ولی میخوام بهتون بگم که یه اتفاقات دیگه هم توی این بازاره داره میفته ببینید الان پیشمینی، یه پیشمینی داشتم میکندم در خصوص اتریوم که یکی از تحلیلگران گولدمند سالکس اومده پیشمینی کرده که هر اتریوم میتونه به بیست هزار دلار برسه امروز که داریم با هم صحبت میکنیم هزار تا هزار دلار هر یه واحدشه که شما میتونید قسمتی از یه واحد بخرید حالا چقدر میتونه این پیشبینی, پیشبینی صحیحی باشه به این صورتی که الان قیمت بیت بیتکوین ریالیش چقدر دوستان در جریان هستن دیگه دنبال میکنن؟ 1 تومن یک و 50 میلیارد کی فکر میکرد که بیت کوین 80 90 تومانیه فروردین ماه 99 تو برج 10 همون سال به یک میلیارد تومن برسه. ولی کاملا درست قیمت هایی که گفتیم معلومه دوستان خیلی خوبم درگیر بازار شدن و واقعا کسی نمیتونست پیش بینی کنه به همین راحتی. شاید دلاری مثلا میگفتن تو این عددامی می گنجه ولی یه همچین عددی خیلی دور از ذهن بود یه شوخی کرده بودن با پراید می گفتن که شما مثلا در فلان تاریخ اگر پراید قیمتش اینقدر به جای پراید رفته بودی مثلا اون پول داده بودی بیتکوین خریده بودی الان مثلا چه ماشین لوکسی می‌تونیسی دنیا سوارشی یا اینکه مثلا چقدر سرمایت بود و واقعا این فرصت‌های بازار مالی بسیار بسیار محدوده اگه ده محدودی هم میتونن کلهشو درک کنند. همین الانی که با هم ما سر این کلاس نشستیم خیلی هستن که بابا دروغ کلاوبرداریه و همچنان بر اشتباه خودشون پافشاری میکنن و هر روز میرن در بازارهای مالی که در حالت رنج هست یا در حالت نزول هست همچنان میخرن و ضرر میکنن و باز میگن من میدونم این فردا برمیگرد پس در نظر داشته باشیم که اتریوم فورس پتانسیل بسیار خوبی داره. جلسه پیش گفتم سی امی شیکاگو وقتی که معاملات فیوچر بیت کوین سال 2017 رو انداخت یه دفعه باعث رشد آنچنانی بیت کوین شد و رسوندش به مثلا ای تی اچ نزدیک 20000 دلار و همین کار رو سال امسال یعنی سال جاری میلادی انجام خواهد داد راه اندازی قراردادهای فیوچر اتریوم چون اون بازار بازار اتر, اتر اتریوم بلاک چین فیوچر اترو راه اندازی میکنه و اون بازار چون بازار بسیار بسیار بزرگی هست کمک میکنه که تعداد زیادی بیان بخرن و در نظر داشته باشین یکی از روشهای پیش بینی قیمت استفاده از قیمت بازار فیوچره که میخوان ببینن اونجا چقدر رفته بالا مطابقش اینجا بخرن خب یه نکته دیگه هم تو این حوزه وجود داره ببین قیمت بیت کوین الان یه میلیارد اگر بخواد به همون مارکت کپ و هفت و تریلیون دلاری برسه میشه به صد هزار دلار صد هزار دلار یعنی نزدیک که مثلا چقدر میشه قیمت تومنی بخوام همینطور خطی حساب کنی دو میلیارد میشه دیگه درست میگم و دودن و دودن دو میلیارد هذره بالاتر یه ماینس پلاسی بهش اضافه بکن 26 میلیارد 100 هزار دلار باششه دو میلیارد تومن منظورم من. و خب این از یه جایی به بعد دیگه آدم‌ها توان خرید حتی جزء کوچکی از این بازار از این بیت کوین هم ندارن شما مثلا یه حد حداقل ساتوشی باید بخرید دیگه صرافی‌ها میفروشند دیگه دیگه طرف توان خرید اون هم نداره اتفاقی که میفته چیه اون منابع مالی سرریز میشه به ارزه دوم سوم تا پنجم ششم هفتم یعنی میاد میره مثلا روی اتر میاد میره روی XRP میاد میره مثلا اه, BCH, اه, اه, LTH, LTC بیت لایت کوین و و و و و قیمت اونها رو هم میبره بالا این خیلی روش صحیحی برای سرمایه گذاری نیست یه غلطه غلط مصطلحه مثل همین ارز دیجیتالو رمز ارزی یا ارز رمز نگاری شده هست اما این اتفاقی میفته حالا من میتونم خودم خودمو برسونم تو این فرصت که از این موجی که داره میاد نهایت استفاده رو بکنم سه واتون 100 تا کی قبل از 20 22 مای گین خیلی خوبی بتونیم از این بازار بگیریم دوباره میره تو حالت رکود از اون پولی که از اینجا در درآوردی میبری مثلا یه بازار دیگه به همین خاطر پس در نظر داشته باشیم این مهمه ده تا دلیل هست اینکه روند 10 سال اخیر بیت کوین رو روبروست بوده محدوده 21 میلیونی داره همینطوری الاما سالا نمیتونه استخراج بکنه هر بیت کوین معادله 100 میلیون ساتوشی هست و پدیده هافینگ هر چهار سال یک بار برای شخ میده که پاداشش نصف میشه و عرض شود که نسبت توضیح دارایی به تعداد افرادش هست که میگن اگر دو دهم بیت شما داشته باشین جز اون یک درصد ثروتمند دنیا خواهید شد. دوستانی که مشکل صدا دارن باید به پشتیبان اعلام کنن من پشتیبان آقای یوسفی هستند دیگه بعد با ایشون هماهنگ ببخشید من سوالا رو قرار شد آخر کلاس جواب بدم و اگر چیز بود رو گروه که اینجا تایممون از دست ندیم بحث مسدود شدن دارایی هاست که توی این اصلا امکان یعنی مثلا مسدودی وجود نداره بعد خدمتتون عرض شد که شفافیت در قیمت و تراکنش هاست ها کاملا بازارش مشخص جایی هم که وال داره میاد مشخص این واله که داره میخره یا میفروشه شبکه غیرقابل مسدودی داره مثل همون مسدود شدن دارایه ها هزینه پایین تراکنش و سرعت در انتقال شما تو ده دقیقه منابع مالیتون جابجا که این در صورتی که دوستان اون سری مثال زدن که اگر این اتفاق یعنی مخاطن پول جابجا کنم به یه کشور دیگه به یه حساب بانکی و مرد به یک کشور مبدا بین 7 تا ده روز تقویمی زمان میبره. در صورت که این حدود 10 دقیقه و خیلی هم سریع جابجا میشه هزینه انتقالش هم بسیار بسیار ناچیزه رفع موانع قانونی فعالیت در کشورها باعث رونقش میشه تا دیروز خاطرتون هست که مثلا در مورد ماینرها هم تو ایران کسی تصمیم نگرفته و تو قانون مقرراتش دره وقتی که قانونی میشه پس یه سری آدم میتونن قانونی بیان توش شروع کنن فعالیت کردن در نتیجه همه گیر خواهد شد نه اینکه قبلا نبود و قبلا اونایی که زرنگ بودن با قول بارشون رو وستن رفتن و از همه مهمتر یک جایگزین جذاب برای به جای طلا هست و ازش به طلای دیجیتال یاد میکنن خب من این رو استاپ بکنم دوتا فایل به شما نمایش بدم یک گزارشی قبلا وجود داشته در خصوص بررسی هم رو داده اینجا دیگه سرفصل داشت بررسی این صرافی‌ها هایی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن که خب انواع مختلفی دارن همونطور که میبینی حالا تبدیلش کرده به صرافی خارجی داخلی میگه میزان کار باششون شو چجوریه میزان رضایت از اینا چجوری بوده و همینطور که اسکرول کنین بیام پایین من این رو برای شما گذاشتم توی فایلایی که میتونید دانلود بکنید شاخص‌های مختلفی براش تعریف کرده مثلا مثلا قانون مداری امنیت ارائه مناسب اطلاعات کیفیت بازار نظارت بر معاملات سرمایه‌گذاران کیفیت تیم اجرایی که مربوط به هر کدوم از این صرافی‌های ایرانی میشه منابع مورد استفاده‌شون اومده دیده و رتبه‌بندی کرده مثلا A+ش بین بالاتر از 80ه B+ش به این تا 70 و حالا زیر شاخص هم برای این تعریف کرده که وقتی مشاهده بکنید گزارش کامل می بینید که اطلاعات خوبی بهتون ارائه میشه اینجا آمده نوبیتکس والکس اکسیر رمزینکس رو اومده بررسی کرده و به شما می بینید که یک امتیاز کس شده رو در نظر گرفته از حد اکثر امتیازی که میتونه ت تو این اول والکس اکسیر رمزی اسکرول کنیم بیایم پایین نو اکسیر والکس رمزی اکس. دوباره همین ترتیب و باز هم همین ترتیب و باز هم به همین صورت امتیاز هم متفاوته و اینجا هم به همین صورت ولی البته اینجا نه اینجا دیگه نو تکس دوم اکسیر اوله این سه رقم ارشار این 5ی که این برخورده نه دیگه دو رقم هفت 7.777 7775. و در نهایت هم اومده این رو به صورت جدوال زین امانده روتو کیفی و امتیاز که اصطوره تواسی سرفی که میگه این بی پلاس بی بیه بیه از 161 و 8 و همینطور اومده به 5 گزارش آماده شما با هر کوم از اینا میتونید کار بکنید این منبع و مدل تحلیلش هم که توش مشخصه که شما میتونید ببینید و میگم حالا علت اینکه نو تکس معرفی شد اینکه ما با شرطش توی رنکینگ بالاتر بود اینکه هیچ اصراری هم بهش نیست میتونید با هر صرافیگه کار کنید فقط بحث شروع معامله من در خصوص بیت کوین ما تا الان رو گفتیم. بدی هم داره ها یعنی محلهای سوء سو ای که میشه باعث شده که خب به هر یه سری هم توی دنیا نسبت بهش بدبین بشن. یک جریانی وجود داشته به نام سیلک رود. یه وبسایتی بوده در حوزه مواد فروش مواد مخدر و خدمتون اون شود کار خلاف فروش پاسپورت تجهیزات حالا مثلا جعلی، اکانت های جلی و از جمله این موارد کار میشده میخواستم این روی این فیلم با هم یه چندهی رید این موضوع رو ببین خب من تصویر خودمو رو ببندم که شما چیز نداشته باشیم این نداشته باشیم His name is Julian Assange. Assange and his colleagues collect confidential information and then make it public. The release of 250,000 State Department documents no doubt presents a serious dilemma for this country. در انتشار گسترده مراودات دیپلماتیک سری ایالات متحده کمک مالی به ویکیلیکس از سوی بانک آمریکا، ویزا، مسترکارد، پیپال و وسترن یونیون بلوکه شد مقاله در نشریه دنیای کامپیوتر مطرح کرد که از کوین میشه برای دور زدن سیستم و رسوندن